Сергій Яворський з Кам'янця-Подільського придбав на розмитнене авто 2002 року. Випуск, чому автівку розмитні в останній день дії закону? Пояснює купа машину десь євробляху місяців п'ять назад. Я Е, так довго, бо довго прийшла процедура у мене зняття з обліку там, поки я його зняв, поки що, плюс ще підзбирував кошти для розмитнення. То так получилось, що сьогодні приїхав останній день. Я скажу, що я тут скільки, може, дві годинки, і я вже, я думаю, що через півгодинки поїду. На початку дії закону про пільгове розмитнення на митницю приїжджало до п'яти автомобілів в день, розповідає головний державний інспектор митного посту Хмельницький Саркіс Чахоян. Протягом останніх двох тижнів від 30 до 40 автівок. У першу чергу ми перевіряємо Класифікацію даного транспортного засобу, тобто класифікацію товару, потім ми тип, модель обов'язково перевіряємо пробіг на даний момент, тип двигуна, дізельний або бензин, або конвертований на газу. Тобто, це всі критерії, які впливають на класифікацію і митну вартість транспортного засобу. На розмитення одного авто, каже інспектор, в середньому витрачає до півтори години. Що стосується митних платежів на один транспортний засіб, це в середньому 30-35 тисяч гривень, в залежності від транспортного засобу, оцінки експертам, тобто митної вартості транспортного засобу. Розповсюджена помилка – не зняття автомобіля, який розмитнюють з обліку в країні, де він зареєстрований, каже декларант Ашод Гаспарян. Одна з найважливіших умов взагалі для всіх транспортних засобів – це зняття обліку і в країні реєстрації. Даний автомобіль, ви бачите, він знаходиться на транзитних номерах країни Польща. І другою основною умовою – це обов'язково відповідність якнайменше системи «Євро-2». Надаються документи, підтверджуючі власність цього автомобіля, тобто це договір куплі-продажу, або інвойс, або купче, як в народі кажуть. От. Після того складаються всі папері, робиться декларація і в електронному вигляді надається на митницю». За 5 місяців дії закону про спрощене митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією сплачено 47 мільйонів гривень податків до держбюджету, говорить начальник Хмельницької митниці Державної митної служби України Вадим Волигурський. Найбільше таких транспортних засобів ввозилося з Литви та Польщі. Країною виробництва таких транспортних засобів були такі країни, як Німеччина, Франція, Японія. Сьогодні закінчується фактично пільговий режим декларування та оподаткування. Відповідно, підрозділи митного оформлення сьогодні будуть працювати до останньої заявки, в тому числі, і якщо вони будуть в позаробочий час. За словами Вадима від завтра штраф на власників автівок з іноземною реєстрацією становитиме 170 тисяч гривень. Фактично, з 11 листопада до громадян, які будуть користуватися такими транспортними засобами, і не будуть оформлені в установленому у порядку законодавством передбачена відповідальність шляхом накладення штрафу в розмірі до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів. Рішення по таким транспортних засобах буде прийматися виключно судом. З 11 листопада вартість розмитнення авто збільшиться вдвічі-втричі, в залежності від року випуску автомобіля, об'єму двигуна, розповідає Вадим Воліговський. Михайло Жила, Віктор Кривий, Новини на Суспільному, Хмельницький.